Не ми вибираємо спорт, а спорт вибирає нас. Мені не цікаво, чому ні. Мені цікаво, що ти зробив для того, щоб так. Добрий день. Добрий день! Так, давайте починаємо з того, що ми розминаємося трошки на місці. Давайте, зараз починаючи з Наклон, затримали. Наклон, затримали. Звати мене Гіря Віталій. Я вчитель фізичної культури. І з 2000 року моя додаткова робота — це тренер з волейболу і наклончик Все повільно виконуємо. Задача у фізкультури ну, – це більш ознайомлення з, з, такою, з фізичною культурою, зі спортом. Щоб діти розуміли, як, як тримати цю осанку, що таке гнучкість, що таке сила, ну, початкові якісь е, знання для того, щоб вони далі могли собі вибрати, де їм і чим займатися. Я нагадую, що наклони повинні бути повільними, спокійними, неривковими. Давайте, підпочиваю, наклон, затримались декілька разів по центру і декілька до, до правої сторони. Да. Це не секрет, не всі люблять фізкультуру. Є діти, які не люблять, яких не все виходить. Все, що в нас виходить, це наша заслуга батьків і вчителів, а все, що не виходить у дітей, це наше недо, недопрацьоване. Або не знали, коли і так багато ж батьків не розуміють, в який період дитині що потрібно. Поїхали, біг. Дітям, як на мій погляд, дуже не вистачає згуртованості. Не вистачає вони всі зараз індивідуальності. Вони кожен кожен в собі. Вони багато хто з дітей не розуміє, коли кажеш дитині, що ну, ти ж команду підводиш. Він не розуміє, як це. Як на мій погляд, командних ігор і команди цього має бути більше зараз, щоб трошечки згуртувати, щоб трохи навчити дітей знаходиться у суспільстві. Все, до побачення. До побачення. У школі у нас законодательство таке що у не немає часу не на що. Під час перерви у нас ще там і дежурство, і привичка остається за дві секунди все з'їсти. Сидітесь. Ну і тут. За столом всі троє ми сидимо дуже рідко. Кожен, кого є якесь час, покушав швидко і займається своїми ділами. Я ж 21 рік роботи. Це основна робота школа, а, ну, а додатково це ДЮСШ волейбол. І ну, тренування починаються після, э, ну, після того, як закінчується школа. Ну, то есть, а у нас останній урок закінчується півчетвертого. Ну, і з півчетвертого. І кожен день три тренування от нас вийде. В нашій родині завжди підтримувався спорт. Це була цінність нашої сім'ї. Так, да, ти йдеш в роздівалку, до дівочек в роздівалку, Ну, До дівочек в роздівалку, все одно ти йдеш продіватися. Давай. Зараз по свісточку ви робите на місці так, медлениці, і потім у нас э, по свістку до сітки і назад. Я був і чемпіоном області, був призером сил українських змагань з легкої атлетики. І бажання було тренувати легкою атлетикою. Коли прийшовши, місця на легкоатлетику тренерів було двоє чи троє. Наш директор на той час, Олександра Васильовна, вона віддала своїх півставки волейболу мені. Зараз зі стрибком! Дві руки виносимо вверх, давай! Зі стрибком! Легка атлетика – це індивідуальний вид спорту, а волейбол – це командний. То есть не тактики, ни техники, такой, как вона ставится, я не понимаю, Зовсім не понимаю. Прошлось, ну, перестраиваться, пришлось искать, как это делать, ну, всему, всему учиться, ну, с чистого листа. Так, поехали, давай. Вдвоем вместе и, вдвоем вместе и, чик, ушли в сторону, следующие пошли. Стоим, ждем, ждем, ждем, ждем. Юра, ну тут, не, не, стоп, стоп, стоп. Більше було бажання бути не вчителем, більше було бажання бути тренером. Ну, але зараз я не жалкую, ніяк не жалкую за це, тому що ну, і в маленькому місті я маю змогу проводити відбор під час уроків. Я бачу, у кого які є ну, здібності. Ну, я їх бачу в школі дітей, звичайно, бачу набагато більше. Звичайно, невеликий вибір, тому що це одна школа, в мене більшість. Ну, але це одні з найкращих дітей. Не доходячи сюди метр, ви сюди пригаєте і чекаєте другого. І потім, як тільки сюди підійшов, ви двойний блок зробили, і один уходить а залишається той, хто прийшов. Почали. Два круги робити. Руки тримаємо. Вмісті, в парі. Ні, в парі, віддільно не прыгайте. З ігрових видів з м'ячем – це одна з найшвидших прийняття рішення. Дитина має за секунди вибрати рішення з багатьох тих, хто залишаються і грають в основних складах. Які, ну, це ін, ну, інтелектуальна дуже гра. Волейбол, ну, ком, як і, і будь-яка командна гра, дитина розуміє, що не все від тебе залежить. Тобто ти молодець, ну, це від тебе залежить багато, але не все. Діти міста і діти з сільської місцевості, місцевості це трошки різні діти. Діти з міста вийшли, вони вже себе трошки комфортніше чувствують. Тому що от вони зарані, а це до нас приїхало село, там, якийсь там маленький городок, тут, що тут? ми вже, вже сильніші, тому що ми міста. Більш треба пояснювати, що ви такі самі, що не бійтеся. За цим це більш психологічно треба працювати, треба їм пояснювати і частіше виїжджати, і потім вони. Цього бар цей бар'єр зникає, вони спілкуються на рівних і все нормально. Флетвайт і какао. Флетвайт – один сахар. Між е, молодшою школою і старшою школою є один урок, і є можливість каву попити. Це наш майданчик, на якому ми е, займаємося влітку. Спочатку вони після зала вихід на пісок, вони, ну, зразу так, ну, це вже як, якась, якась зміна, вони такі з радістю. Але потім, після нагрузки, на вони так, з такою з удовольствію заходять в зал. Вони вже ждуть, коли вже буде цей зал, коли вже буде менше піска, коли буде менше нагрузки. Ціль не олімпійський чемпіон. Ціль цілі більше як я, це здорова, нормальна людина, яка прагне до чогось. Наша задача навчити дитину, показати, який є який, який шлях до цього. І як найбільшим своїм досягненням я рахую не те, що діти грають за збірну України. Навіть якщо він не спортсмен, він у житті себе знаходить, знаходить у різних спеціальностях, і вони в своїх колективах займають лідерство завжди. Це у нас е, наші газетки. Статті з 93-го року, коли я ще був у школі. Тут теж були вже, ну, тоді ще я на борцовському татамі, це 93-й рік, це я боровся. Ну, багато тут різних. В основному це те, що от ми були на яких змаганнях, де були, що зайняли, які місця, от, ну так. Були тут якісь які запорожські газети, ну це ще, бачите, це ще, да, це ще не вирізані, і деякі вирізані, і були нікатрі запорожські вирізки, а і, ну, більшість, більшість наша районна газета, там, де ми постійно трошечки висвітлюємо свою діяльність. Найвищим досягненням було п'яте місце в Україні, ну, в фіналі, і у дівчат, і у хлопців, ну, у вищих дивізіонах на даний, ну, на, за, за цей час у мене всього виходило 4 чоловіка. Троє хлопців, одна дівчина. Це приємно. Щоб поставити задачу якусь вище, треба фінансування, і фінансування не на один рік. Тому що е, ну, результат, який е, навіть йде на дитячу лігу України, або там, чи на якісь замашками на зборну, на збірну України. Що, то, тут повинна бути системність, тут повинна бути системність в надходженні фінансів. Що я, і, і я, і діти, і батьки їхні повинні розуміти, що е, ось дитина почала виходити на якийсь рівень, треба зібрати команду, треба її обкатати, накатати, вложити в неї, а потім з неї щось брати. А у нас е, ну, ніхто, я навіть зараз, я так думаю, дуже мало такого є, де є системність, де є системність у вкладанні у дітей. Всім треба одразу результат. Зразу не буває, що вони одразу всі послушні, а потім, а потім послушні. Я дякую Богу за те, що Мене е, жінка розуміє те, що для мене це важливо, е, і мені це подобається, і тут я можу себе ну, реалізовувати. Е, мені, це, мені це цікаво. І тому десь е, йдуть на поступки, десь чомусь мені пробачають мені моє, мою відсутність. Я, звичайно, намагаюся весь той час, який у мене є, проводить його максимально там, у колі друзів, у колі сім'ї себе рахую, ну, багато. Я багато людина. У мене є все. У мене є сім'я, у мене є робота, у мене є багато друзів. Мене поки що все влаштовує. Тобто його тренування, його здобутки, я завжди радію, тому що він е, виграв і привозить разом з дітьми, е, крім перемоги, здобутки, гарний настрій, тобто є до чого що досягати, є, є мета. Все ж таки, і діти задоволені, і тренер задоволений, і я задоволена. Дитина з великим задоволенням кожного дня вона ходить на тренування. Кожного дня. Тобто, так як це робить старша група. А це ось трошки медальки. Чуть-чуть, трошки так для себе теж така пам'ять. І дитина вже в цьому году теж вже заробила вже свою першу медальку. Ну я думаю, це только перша все буде нормально.